شی کے رسول ہو جو نعرے بھی لگاتا ہو کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ و زندگی فضول ہے اس طرح کے نعرے بھی لگاتا ہو تو جب آقا کریم علیہ کی سلاد کا نام آ جائے جب آقا کریم علیہ کی سلاد کا میلاد آ جائے پھر کبھی کان ادھر لگائے کبھی کان ادھر لگائے وہ جی میلاد کرنا جائز ہے کہ نہیں وہ جی یہ لائٹیں لگانا جائز ہے کہ نہیں ہے یہ شامیانے لگانا جائز ہے کہ نہیں ہے لنگر کی اتنی دیگیں چڑھانا جائز ہے کہ نہیں ہے محفلیں کروانا جائز ہے کہ نہیں ہے جلوس نکالنا جائز ہے کہ نہیں ہے یار جب تو اپنے بچے کی شادی کرتا پھر کسی سے پوچھتا کہ حضرت صاحب میں یہ کام کرنے لگا ہوں یہ جائز ہے کہ نہیں ہے نہیں نا پوچھتے اس وقت تو جناب بنا کچھ سوچے سمجھے بنا کسی سے مشورہ کیے اپنی خوشیوں کا اظہار کرنے کے ہوتے ہو یہ خوشی کا موقع ہے اور جب خوشی کا موقع آ جائے نا وہاں پر چنین و چنا نہیں ہوتا وہاں پر چوں چناں نہیں ہوتی کہ حضرت یہ کرنا ہے کہ یہ نہیں کرنا یہ نہیں پوچھا جاتا حضرت یہ ڈش بنانی ہے اس کے ساتھ اور کون سی بنائے یہ جائز ہے نہیں ہے وہاں پر تو نہیں پوچھتے حضرت اور یہ بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں یہ سیدھا لو جو عاشق رسول ہوتے ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ oh, حضرت جی یہ آپ اتنا خرچہ کر لیتے ہیں محفلیں میلاد سجاتے ہیں آپ اتنا بڑی بڑی محفلیں کرواتے ہیں بڑے بڑے ناچ خوان آتے گئے اتنا لائٹنگ کر لیتے ہیں آپ اتنا لنگر پکوا لیتے ہیں آپ اس سے بہتر نہیں تھا کہ یہ سب کچھ آپ کسی غریب کو جا کر دے دیتے ہیں. کہتے ہیں نا ایسے کہ حضرت یہ اتنا آپ نے خرچہ کیا ہے یہ آپ اتنا خرچہ نہ کرتے کسی غریب کو دے دیتے اس کا بھلا ہو جاتا تو حضرت مجھے بتائیں جس نے شامیانے لگائے وہ امیر ہے جس نے ٹینٹ کی دکان لگائی ہے وہ امیر ہے وہ بھی تو غریب ہے وہ بھی تو کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے شادیاں کبھی کبھار آتی گئی لیکن آقا کی ولادت کا مہینہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ یکم رپیع النفل سے لے کر آخر تک ہر عاشق مصطفیٰ اپنے گھروں میں محفل کرواتا ہے اور شامیانے لگواتا گیا تو اس غریب کا بھلا نہیں ہو رہا تو جو لائٹنگ لگ رہی ہے جو لائٹنگ والا ہے ڈیکوریشن والا گا وہ زیادہ غریب نہیں تو زیادہ امیر بھی نہیں ہوتا اس کو فائدہ نہیں ہو رہا جو لنگر بنا رہا ہے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا اور یہاں پر ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم بڑے بڑے ناد بلاتے ہیں جن کا شریعت کے ساتھ آ کرک نہیں ملے گی سلاد و سلام کی سنت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے پھر ہم گناہ ہیں اگر کوئی ایسا بیان کرنے والا ہم بلاتے ہیں کہ جس کا چہرہ شریعت کے مطابق ہی نہیں ہے جس کی داڑھی پوری نہیں ہے جس کے سر پہ امامہ بھی نہیں ہے جس کا بولنے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے جس کی کوئی بھی ایسی بات جو ہمیں آقا کریم کرملے کی سلاد و سلام کے عشق کا درس دیتی ہو یا وہاں سے ہمیں کوئی فیض کا قطرہ مل جائے اگر اس کی کوئی بات نہیں ہے تو حضرت وہ تو گناہ ہے اب آج کل کی جو نعت ہے یہ تو بالکل میوزک ہو گیا اور پھر بھنگڑے ڈالنے شروع کرے یہ کہاں گنگے ناد دور دور سے خطیب بلوائے گے حضرت اور جس محلے میں ہم رہتے گئے وہاں پر ہماری مسجد کے امام صاحب جو پورا سال ہمیں نمازیں پڑھاتے گئے اس کو نہیں پوچھیں گے یا وہ جو باہر سے قطیم آتا ہے اس نے کچھ اور بیان کرنا ہوتا ہے یا جو مسجد کا امام صاحب ہے اس نے کچھ اور بیان کرنا ہوتا ہے اس کا دین اور ہے اس کا اور ہے سب کچھ ایک جیسا خرابی پتہ ہے کہاں پہ ہوتی ہے خرابی ہوتا ہے جب ہم نا چسکے لینے پہ آ جاتے ہیں میلاد کا مطلب ہے میلاد منانا میلاد کا مطلب ہے حضور کا ذکر سننا چسکے لینا نہیں اپنے نفس کو راضی کرنا نہیں ہم کیا کہتے ہیں وہ یارو فلاں بندہ جو ہے نا وہ تقریر میں اتنا سر لگاتا ہے اتنا سر لگاتا ہے کہ مزہ ہی آ جاتا ہے تو پھر پوچھو نا حضرت کیا سن کے آئے ہو حضرت جی سمجھتے کھ نہیں آئی لیکن چس بڑی آئی ہے تو ایسے میلاد کا کیا فائدہ جس پہ تجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی جس پہ تجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے سیکھنے کو وہ میلاد تو نہیں ہے وہ تو الٹا گناہ ہے حضرت ہماری شریعت جو ہے آقا کریم علیہ سلاد و کا میلاد منانا جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے اور حضرت جہاں پر بات آ جائے نا عشق کی وہاں پر پھر سوال و جواب نہیں ہوتے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 جو بندہ ٹینٹ لگانے آیا ہوا ہے وہ وزو کر کے آئے یا بے بےبوزو آئے جس نے لنگر بنانا ہے وہ وزو کر کے آئے یا بے بےبوزو آئے جس نے پنڈال سجانا جانا ہے وہ وزو کر کے آئے یا بے بےبوزو آئے جس نے لنگر کھانا کا ہے وہ وزو کر کے آئے یا بے وزو آئے ہم تو اب یہ سوال کریں گے اور اس کا جواب دے گیا باقی باتیں ختم نہیں کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہے کتابیں بھری پڑی ہیں کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے.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 اور جن پر حسن و جمال کا قلم ٹوٹ جائے جن پر آکا کرمل سلاد و سلام کی خوبصورتی کے سامنے چاند کی خوبصورتی بھی ماند پڑ جائے تو پھر جب ان کی ولادت کی گھڑی آئے اور عاشق مصطف سوال و جواب کر رہا ہوں نہیں پھر عاشق مصطفیٰ کی زبان پر صرف ایک ہی بات آ چاہیے یا صاحب الجمال و یا سید البشر میوں وجہ کل لقد نبر القمر لا یوں کہ نصنا کما کا نہ حق حک بادس خدا بزرگ تو قصہ ہے مختصر بس پھر یہی یہ ہونے چاہیے چھوڑیں ساری بات ہے حضرت جب عشق گیا تو حضرت پھر دلیل کیوں مانگے جب ہے عشق تو ہے جب ہم دل دے بیٹھے ہیں تو دے بیٹھے ہیں.